Disanja. vežba se izgledi tako što se izdiše kroz usta sa glasom H. Znači H, opustite grlo i onda izdišete na takav način i stačke se i kada idete donjem delu stomaka, najdalje što sebi mašite on možete da dočarite. Dok izdišete na ovakav način, i tako dalje. Kad više ne budete mogli, radno pa se nagnete u napred i izdahnete do kraja. U toj poziciji par tenutaka ne uvišete. U tih par tenutaka treba da vidite da li se u vama neki deo osjeća kao napred. I onda počinjete udak na nos iz te najudaljenije tačke koju ste sepi dočarali dole ta tačka se ikadno ide. Kada je u toj poziciji Više ne možete da udahnete, onda se vagalno vraćate u nazad. Kad se iz prve leđa postavite ramena dole i još grudi idu malo gore. I udahnete do kraja. Onda opet parke luta kad ne izpišete i onda ponov počinje izdah sa glasom H. A glas, tj. taj udah ili izdah, Moraju da budu mirni, ravnomeni. Svrha svega ovoga je što prvo vežbom tisanja možete da postavite sebi dijagnozu da li su um i telo uznemireni, jer ako su um i telo uznemireni i izdah i uzdah su kratki i isprekidani, ne da je <laughs> dače. E sad, što ste mirniji? Udah i izdah uh, bivaju uh, duži i ravnomerniji. Znači, drago je da uradite ovako. I tako dalje, sada je udak prijedeći. U dovoljnim dužinom udaka i izdaka možete da taj udak i izdak produžite s sledećom režbom. Pošto u principu dužina udaka i izdaka između ostalog zavisi i od amplitude e, kojom se kreće dijafragma. tredate dijafragu da uradi maksimalnu amplitudu, a vežba Morate nagode da izdaknete vazduh i da puštite da se a, puća sama nakone vazduh. To izgleda ovako. I tako dalje. Znači, trebalo bi da možete a, to raditi od avde. Ako radite iz gluma, bolet će vam zbilopostanje <laughs> nebolikog puta. A, to znači, kada uradite vežbu, i odmah da možete da izdišite. Znači kada uradite ovo i tako da i tako da. Znači vešma nije ovo pa sad udarnem pa onda izdre. Nego je odmah posle tako da režba diselja može da izgleda ovako, Znači, dovoljno je par puta u toku disanja ugraditi da vi natrali djet pragom da ide u što većoj amplituži. Kada budete vežbali, vremenom što će se čuje izdah, čuće se i udah kroz nos, ali naravno slabije. Također, dužina udaha i izdaha zavisi i od toga koliko vam je spamat pun. Znači, ako ste se najeli, Nema nikakve svrti, a pokušavate da dubu izdišite i da oddišete, zato što dijafragma nema gde da ide, nema mesta. Za to vežbu odisanja biste trebali da radite do da ovom je stomat praz. Probajte pono